Вона конденсує і просто по стінах струмками стікає конденсат. Ну, для пам'ятки 500 річного віку ну, таке, таке ставлення і таке використання просто неприпустимо. Руйнується єдина в Україні церква фортеці 14-16 століття у селі Сутківці Хмельницького району, говорить екскурсовод Настя Донець. Жінка каже, останньо у храмі була 26 листопада. В церкві залита бетоном підлога, для таких пам'яток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 За словами Сутківецького старости Леонтє Побережно, зареєстрована релігійна громада Православної церкви України не має змоги проводити службу українською мовою. Отець Володимир, який тут зараз служить в цій церкві, релігійна громада його є українсько православною церква Московського пандерархата. Ну, Вона зареєструвалася і Православна церква України, це років три вже назад, але доступу членам цієї релігійної організації, доступу до церкви немає.